السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح نكمل وياكم الدرس الثالث من سلسلة تعليم برنامج 3 دي ماكس مثل ما تعرفون البرنامج هو عبارة عن مجموعة من الأوامر وهاي الأوامر طبعا كلتها مرتبطة بنظام شجري هيراكليز على طريقة نظام الويندوز وهذه الأوامر اليوم راح نتحدث عنها بشكل سريع اللي حاب يسترجع ويانا برنامج الماكس مثل ما تعرفون الماكس يحتوي على عدة أوامر أولها الفايل الفايل طبعا كل ما يخص الملف اللي انتذا تعمل عليه الآن هو مثل ما تلاحظون جديد اللي هو يفتح جديد كامل أو من نموذج الرسيد فقط اللي هو يختلف عن الميو الريست انه يقوم بترسيد كل ما قمت بحفظه قبل قليل حتى الخامات يعني الخامات اللي اذا اشتغلت عليها تروح بالريست اما بالنيو ما تروح يعني اذا اشتغلت قبل شوية بملف وردت تسوي ملف جديد تبقى بالنيو اما بالريست تروح open تفتح ملف قديم open reset recent مثل ما تلاحظون الملفات اللي انا تقدر تسويها انا وصلتها الى 21 وفيو ايمج image file تقدر اذا كنت انت حافظ يلعفون يعني تستعرض صورة من ملف سابق مثل ما تلاحظ حتى إذا تريد ممكن تنفذ عليها أو ترسم عليها ما تشاء السيف والسيف و والسيف كوفي آز طبعا تخزن بطريقة اللي هي دائما فقط برنامج صيغة الماكس ولكن تتغير نسخة السنة يعني ممكن تخزن بصيغه الـ 2017 هسه هي واضحه امامكم راح تطلع مثل ما تلاحظون 2017 و2018 و2019 هذه اذا كانت مثلا تريد تخزن بنسخة قديمه حتى تشتغل عليها عفوا تخزن الملف الى نسخه قديمه او تحوله الى حاسبه اخرى ممكن هذه الطريقه سيف تخزن وسيف اس وسيف كوبي as تخزن هذا الملف اللي انت تشتغل عليه بصيغ بنفس صيغه الماكس ولكن باسم جديد وطبعا الملف القديم راح يبقى على اخر تغيير اللي هو قبل عمليه السيف كوبي يعني يبقى محفوظ الى حد ان اجريت عمليه السيف كوبي as والنسخه الجديده راح تاخذ التعديلات الجديده بعد الحفظ والى ان تنتهي من عنده الارشيف تحط الملف مالتك بالارشيف الامبورت ممكن تجيب ملفات اخرى بصياغ اخرى مثل ما تلاحظون هسا نشوف لكم طبعا التعديل الأخير أصبح برنامج 3D Max يدعم الكثير من اللواحق أنا بس فقط أصغر الشاشة وأرجع لكم ثانيتين حتى نشوفكم هذي مثل ما تلاحظون التايب هسة راح تطلع عندنا أيضا ما طلعت ولكن على العموم نحاول أنه نطلعها لكم ما تطلع أذن نرفعها شوية بعد نشوف هذه مثل ما تلاحظون هنا أنا أوتوديسك و3دي ستوديو وألمبيك وغيرها ومن ضمنهم أيضا صيغة الأوتوكاد موجودة هنا أيضا ظاهرة أمامكم وأيضا صيغ أخرى اللي هي مثل ما تلاحظون 3 دي ستوديو هذا ال 3 دي ستوديو وهذا الجوجل Google SketchUp اللي هو اعتقد اخر شيء يظهر عندكم بالشاشة ها ممكن تجيب الصياغ الثانوية الى ملف الى برنامج الـ 3 دي ماكس وتخزنها في برنامج تعمل عليها في برنامج الـ 3 دي ماكس اكسبورت تصدر ولكن بصيغ اقل طبعا من الامبورت لانه يعني الصيغ اللي حاطها هو اقل قليلا لكن موجوده الاوتوديسك مثل ما تلاحظون عفوا اوتوكاد وموجوده ايضا مثل ما تلاحظون الستريتر وسينكس بارتر وغيرها من WDF دبليو دي واوتوكاد بعد ايش عندنا عندنا شير فيو ممكن تشارك المشهد مالتك مع رابط خارجي او موقع خارجي سين ترسل الى المايا او الى الموشن بلدر اللي هو خاص باضافه الموشن طبعا هذا احد مواقع يعني احد البرامج اللي اضافوه بموقع مال شركه 3 دي ماكس ولكن باشتراك فلوس حتى يفعل لك الموشن المات بوكس ايضا ضمن برامجهم لكن بخطه مجانيه ولكن غير يعني مجديه لكل الامور الرفرنس تقدر تضيف ملفات تدمجها مع ملف الماكس بروجكت ايضا تغير البروجكت ممكن تغير اعدادات حفظ الملف بدل ما تخليها بالسي مثل ما لاحظتوا انا بالريسنت كلها عندي هنا بالاف هذاني وهذاني بالجي انا طبعا سويت يعني من البروجكت من كرييت ديفولت تقدر تغير مكان الحفظ وأيضاً ملفات اللي تذهب كلها الارشيف و وكلها تذهب إلى ممكن إلى مكان خزن آخر غير السي على مود يعني تفرق لك سامري انفو تسوي يعني أنت معلومات خاصة بيك هنا أنا مثل ما تلاحظون تكتب معلوماتك الخاصة هذه كلها بالملف ممكن حتى تبقى معك مخزونة وفايل بروبرتيز ايضا تضيف اعداداتك الخاصه العنوان والسبجكت وال والايثر اللي هو انت اللي يعني المؤلف او المنتج المانجر المدير والشركه الى اخره من كل الاشياء كلها تنخزن مع الملف اذا تريد تصدره الى جهه خارجيه بريفيرنس اللي هي اعدادات الخاصه انت بيك كمستخدم ممكن تغير الواجهه وتغير اللون وتغير كثير من طريقه الحفظ والى اخره من الاعدادات اللي طبعا كلها تحتاج الى شرح خاص بها الاديت طبعا الاديت مثل ما تعرفون ما تشتغل اذا مو عندنا ملف موج... عفوا يعني مجسم موجود وهذا المجسم مثل ما تلاحظون إحنا اذا تسنا على راح تشتغل اما اذا طلعنا من المجسم اكو اشياء مثل ما تلاحظون راح تختفي الاديت نرجع نعيد نكمل الشرح مثل ما تلاحظون الفيرتكس هي نقاط وتشتغل على الحافه وعلى البوردر ايضا الحافه مثل ما تلاحظون بنعطيك رسم بوليجون على المضلع وعلى العنصر والى اخره تختار الـ Select هو تختار الكل او تخ او عدم الاختيار او تختار بالعكس وغيرها لترانسفورم التحولات وهذا يعاز جدا مهم احنا راح نشوف مثل ما تلاحظون هسه راح نطبق الميرر هذا سواء رأس الميرر اه طبعا هو هنا نو كلون يطلع احنا ممكن نختار كوبي كوبي تنطيك نسخه مشابهه تماما للشكل يعني اه نسخه مخت... اه لكن ما تتاثر بالشكل القديم يعني هذا الشكل الجديد هسه نغير لونه نسوي لا على التعيين لو ما تلاحظون. كل بين هذا اللون العمر. اذا غيرنا من القطر للشكل الجديد راح يبقى الشكل القديم نسوي ديليت نرجع على اديت ونرجع على ميرر بدل ما كوبي نسوي انستنس طبعا الانستنس والريفرنس اللي ينطيك شكل ملتصق القديم بالشكل الجديد لكت مثل ما تلاحظون هسه إذا غيرنا هذا ال ال راح يتغيران اثنين هين سوية. ال edit نرجع نكمل الترانسفورم بها عدة اختيارات اللي هي محاذات من المحاذات تقدر تسوي محاذات شكل مع شكل آخر مثل ما تلاحظون هو مساوي لك معون مع وكو محاذات آه كلها ال آه يعني هسه هنا هذا هو قالب بالشكل وإلى آخره من مقلوب إلى عدد ومحاذات مع المشهد ومحاذات طبيعية وغيرها طبعاً أكو مسوي لك مثل ما تلاحظون مسوي لك نماذج حتى تعرف شنو اللي راح تقدر تسوي الـ بيفات هنا طبعاً احنا قبل شوية غيرناها لكن احنا نقدر مثل ما تلاحظون البيفات اللي هو هذا المركز طبعا البيفوت يساعدنا أثناء عمليه التحريك يعني هسه مثل ما تلاحظون الشكل بدا يتحرك بشكل حر حول البيفوت الموجود يعني تغيرت اعدادات الشكل تماما وترانسفورم تايب والى اخره من تبليس هايلايت الاضاءات والكاميرا والمحاذاه للكاميرا ومحاذاه للمشهد والى اخره محاذاه طبيعيه وغيرها البيفوت شرحناها الدوبلكيت اللي ممكن اللي هو تسوي مضاعفه للشكل او تسوي مضاعفه ضمن مصفوفه معينه مثل ما تلاحظون هذا مسوي لك حلقه سناب شوت ممكن تسوي لداخل شكل معين يعني تسوي له تكرار ضمن شكل معين Spacing ضمن مسافات معينه وكلون ومحاذاه اللي هو تسوي محاذاه مثل ما تلاحظ هذا الكرسي اللي هو محرك لنا اياه على وفق البيضوي اللي هو الميز والسكاتر ممكن تسقط اشجار على جبل مثل ما تلاحظ هو مسوي لك نقاط الاتحاد والتقاطع هو خاص باجتزاء شكل من شكل الجروب ممكن تسوي مجاميع وهذا طبعا مفيده بالموشن يعني بالحركه تقدر تحرك عده اشكال تجمعهم بجروب وتحركهم سويه اذا كان مثلا بعدين تريد هاي الاشكال في, في وقت اخر تنفصل يفيدك الجروب الكونتينرز تسوي حاويه وتحط بها عجه مجسمات حتى لو كانت هذه المجسمات عباره عن جروبات الأوبجكت بروبرتيز تغير من إعدادات الشكل اسمه ومغيرات كل اللون وغيرها من الإعدادات. الأوبجكت هنا طبعاً نلاحظ أنه الأوبجكت بها كل الإعازات اللي موجودة بقناة المدفأ الكرياتور يعني إحنا بس اشوفكم النافذه كلها حتى تصير واضحه امامكم تمام رجعنا كل الاوامر اللي موجودات هنا بوكس وسفير وكلندر سلندر تاورز كلها موجوده هنا بالاوبجكت يعني هاي لما تجي انت تريد تسوي ستاندرد تتغير الى اكستندد تلقى الهايدرا وتروح إلى الكومباؤند اللي هي الأوامر تلقي المش والمدري هاي الأوامر كلها الأخرى والبارتس انظمة أنظمة الجزيئات وإلى آخره بدل ما تفتر وتروح وتبحث كلها هذه تلقيها في الاوبجكت وطبعا هذا الشيء يسهل لك كثير من الوقت راح نرجع نكبر الشاشة مثل ما تلاحظون الاوبجكت موجودة بها البريمتفز اللي هي البوكس والكلون اللي هي موجوده قبل شوي قلناها الاكستندد بريمتفز اللي هي الاشكال الثانويه اللي هي الهايدرا مثل ما قلنا لكم والعقده والصندوق المشطور والاصوان المشطوره والى اخره الاشكال الثنائيه الابعاد سكشن والقوس والدائره والكذا والاشكال البديله اللي هي خاصه بالمهندسين اللي يعرفوها اللي هي الزاوية والشنال والتي والوايد اين اللي هي خاصة برسم المقاطع مثل ما تلاحظون هذا مقطع اللي هو يرسمون من عنده الشيلمان بتسليح الهياكل البنايات الارشي تكتر بارتس اللي هن طبعا أنظمة المساعدة اللي هي مثل ما تلاحظون هنا اشجار وهنا حاطين الاشجار وحاطين سياج وحاطين حائط وهذا طبعا اذا تريدون تلقوهم تلقوهم كل وحده من هنا محطوطه بخانه واحده مثلا الاي سي الاي اي سي هاي الاشجار والحائط ايضا واحد هنا كلهن تلقوهم موجودات طبعا ما ظهرت امامكم لانه انا صغرت الشاشه كلهن موجودات في مكان واحد بحاطهم اللي هن هذني الابواب حاطهم بمكان والسلالم حاطهم جامعهم وبعدين النوافذ كلهن كلهم جامعهم في مكان واحد Compound Object اللي هن الأوامر الخاصة بإجراء تعديلات على الشكل طبعاً أوامر يعني تنطينا أشياء جميلة ومختلفة النيرفس اللي هي تكون مجسم من نقاط الاضاءات والكاميرات والادوات المساعده اللي هي مثل ادوات قياس المسافه وادوات قياس الزاويه وغيرها من دومين للحركه وغيرها وهذه مساعدات اخرى ايضا مثل ما تلاحظون كثيره اوامر اخرى كلها تلقوها بالاوبجكتس وهذه تسهل علينا البحث والانتقال ضمن الاوامر الجانبيه هذه خاصة بالجزيئات اللي هي المطر والثلج اش وقت تطلع اش وقت تموت اش وقت تسوي مجموعة الانظمة الجزيئيه هنا اش وقت تتسوي هي مثلا هي ثلج او عاصفة او مطر او الى اخره آه هذني آه عناصر ديناميكية يعني حركة بيها مثل ما تلاحظون أعتقد مو واضحه امامكم هواية آه هذا سلايد وهذا نفصل من الباب وهذا تويست اللي هو يعني يسوي دوران حول نفسه وهذا ايضا الى اخره قوى اللي هي الجاذبيه والريح والجذب والدفع هاي كلها ممكن تجري اجراء حركات على عفوا تسوي متغيرات على العنصر وفق هذاني وفق قوانين خاصه عندها مسبقا فممكن الشكل يتغير او ينجذب او يندفع او يدفع يكون وفق قوانين الفيزياء نتمنى أن تكونوا استفدتم من درسنا لهذا اليوم وأن نكون ما أطلنا عليكم لا تبخلون علينا بالاشتراك بالقناة حتى توصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة وياكم في درس قادم إن شاء الله